am vorbit la școala de vară despre email marketing și trenduri de email marketing, Unde accentul un special pe marketing automation, life cycle, adică ciclu în care ciclul, etapele pe care le parcurge abonatul în relația cu brandul și customer journey. Ca și experiența față de alte evenimente, mi s-a părut că publicul a fost foarte engaged, adică am avut o conversație, au fost multe întrebări am și niște chei stadiului care sper că le-au stămit interesul. Uh, și ce-mi place în mod special aici e că nu e vorba doar de cursuri, e vorba ca de o grașcă de prieteni care că să se și distrez, de, adică după sesiunea de, de, de, de, de workshop curs sunt o cărță de evenimente și am experiențe foarte plăcute din anul trecut, la care am participat deja a treia școală de vară la care particip.